السلام عليكم ورحمة الله مرحبا أحبتي وأعزائي مع حديث المراقي إيه حديث المراقي ده؟ حديث اللي اتكلمنا فيه في أربع ثلاثيات مباركة الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاث المهلكات شح مطاع هو المتبع إعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات العدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وخشيه الله في السر والعلانيه. النهارده ان شاء الله هنلتقي مع ثلاث كفارات. كفارات وهي اسباغ الوضوء في السبرات، كثره الخطى الى الجماعات، انتظار الصلاه بعد الصلاه. ليه انا سميته حديث المراقي؟ لان ما نبص كده نلاقي سيدنا النبي بياخذنا من الحديث ده بالحديث ده درجه درجه درجه, درجة ويرفعنا. قال لك اول حاجة المهلكات ليه بيقول لنا عشان نتحاشاها ثلاث مهلكات يعني ابعدوا عنها وبعدين ثلاث منجيات دي بداية الإيه الامور المنجية هنصعد شوية درجة وبعدين قال نصعد درجة ثلاث كفارات يعني حتى لو وقعنا في خطأ صغير او كبير قال لك عندك في اشياء هتكفر الاخطاء دي وبعدين اعلى حاجة بقى خالص قال وثلاث درجات هيبقى اللقاء القادم ان شاء الله تعالوا كده نقف كده في وقفه انا مش عايز اطول عليكم بيقول سلاس آه مهلكات سلاس منجيات سلاس كفارات ايه كفارات يعني ايه يعني تكفر الذنوب والمعاصي ما من شك ان الانسان منا ابن اغيار ولما خلق من طين ماده يعني وروح إما أن ترقى الروح بالمادة فيكون الإنسان ملائكيا النزعه وقلما يكون الناس كذلك أو تهبط المادة بالروح فيكون الإنسان معاذ الله حيوانيا النزعه وكثير من الناس قد يكون بهذه المواصفات عشان كده الرسول قال لك ثلاث كفارات لي يعني انت هتقع في المعصيه اه هتقع في المعصيه ازاي يعني قال سبحان الله لو لم تذنبوا اسمع بقى حديث الرسول لو لم تذنبوا وتستغفروا الله لذهب الله بكم وأتى بقوم غيركم يذنبون أو يعصونه ويستغفرونه فيغفر له ليه؟ حتى تتحقق صفة الغفار عند الله في الدنيا قبل الآخر يعني صفة الصفات عند الله صفات ذاتية هو غفار قبل أن نعصي وغفار قبل ان يخلقنا وغفار بعد ما خلقنا وغفار للذنوب بعد ما وقعنا في المعاصي وغفار للذنوب بعد ما تبنى من فعل المعاصي. عشان كده الرسول بيقول ثلاث كفارات ايه الكفارات دي؟ تكفر المعاصي تكفر الذنوب تمحوها زي ما رب العزه قال لي سيدنا النبي كده اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ولذلك كان الرسول يقول كده يقول إيه اللهم صل عليه يقول أتبع السيئة الحسنة تمحها كان يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة يعني عملت سيئة اعمل حسنه عشان الحسنه ايه؟ ما هو من فضل ربنا علينا انه جعل الحسنه ما للسيئه. سبحان الله. يعني لو وقع في سيئه صغيره او كبيره يلحق نفسه فيعلن التوبه. وبعدين يندم على ما فعل ويعقد العزم على الا يعود ويكثر من الاعمال الصالحه اللي هي تكفر عنه هذا الذنب. انما لو قعد يسوف ويأجل خلاص. مسأله يعني عشان كده قال إيه قال له أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا جزءا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين يعني ربنا ما جعلش السيئة تمحو الحسنة لا جعل الحسنة ما هي للسيئة امال الإيه إيه اللي يمحو الحسنات أو الأعمال الصالحة الشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الْخَاسِرِينَ طب النجاء يا رب أل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ايه الثلاث الكفارات دي الاول حاجة اسباغ الوضوء في السبرات اسباغ الوضوء يعني اتقانه يعني اؤد الوضوء باتقان سواء كان الجو باردا او الجو حرا اسبغ الوضوء يعني اتقن غسل اعضاء الوضوء يا سبحان الله بقى حاجه بسيطه زي غسل اعضاء الوضوء دي ما ماهيه للذنوب ايوه ليه لما تتوضب ماء بارد في في شده البرد انت بتتالم ولا ما بتتالمش بتتالم لما بتتوضب بماء حار في شده الحر بتتالم ولا ما بتتالمش بتتالم لكن رب العزه ما عندوش الالم ده ببلاش الالم ده مش ببلاش عند ربنا لا له اجر عالي فالاسباغ الوضوء في السبرات ولذلك نجد ان سيدنا النبي ايضا صلى الله عليه وسلم كان يقول الا ادلكم في حديث اخر على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات يا سلام اللهم صل عليك يا رسول الله يمحو الله به الخطايا لو لو كده بس نقول له يا ربي لك الشكر والحمد لو يرفع الدرجات بس نقول له يا رب لك الشكر والحمد، لا ده لك يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله. الصحابه متشوقين عايزين يعرفوا اي حاجه تمحو الخطايا وترفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هم الثلاثة اللي معانا برضه. فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فذلكم الرباط. يبقى اول حاجة اتقان الوضوء. تتقن الوضوء. لان بعض الناس الحقيقة بتتقاعس وتتكاسل في موضوع اتقان الوضوء. فيجي يغسل وشه كده. يضرب وشه بشوية مية. يمشي المية على ايده من غير ذلك الاعضاء. ودي من السنة من سنن الوضوء. ولا يخلل اللحية. ويعني يترك بعض أعضائه يعني مش مش مغسولة كويس. تخيل إن عمل بسيط زي هذا العمل يكفر الذنوب وإحنا الحقيقة محتاجين إلى أعمال كثيرة لتكفير الذنوب لكن الرسول قال لك خذ الأمور البسيطة ده نفذها وعملها وطبقها تمحو عنك الخطايا يبقى قال لك أول حاجة إسباغ الوضوء في السبراء طيب وبعدين قال وكثرة الخطى إلى الجماعات كثرة الخطأ إلى المساجد جاء مرب العزه يقول انا نحن نكتب ما قدموا واثروا وكل شيء احصيناه في امام مبين اهل العلم من المفسرين قالوا آثارهم هي الاقدام او اثار الاقدام في السير الى المساجد إن نحن نكتب ما قدموا وكل شيء احصيناه في امام مبين وذلك لما واحد صحابي حضرته الوفاء فقال ليته كان جديدا ليته كان بعيدا ليته كان كاملا ثم فارق الحياه. قال ايه الشفره؟ الشفره دي عايز حل. فراحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه يا رسول الله الراجل ده لما جي يموت قال كذا كذا كذا، ليته كان جديدا، ليته كان بعيدا، ليته كان كاملا. قال ان هذا الرجل كان في دار الدنيا قد تصدق على فقير بثوب قديم. جلبيه، قميص، بنطلون، قدام، ما عندوش جديد. فلما حضرته الوفاه راى قصرا في الجنه. فقال لمن هذا القصر قيل له لك قال باي شيء عملته قالوا له بالثوب الذي تصدقت به قال لقد كان الثوب قديما فكيف لو كان الثوب جديدا ليته كان جديدا ادي اول وحده ليته كان بعيدا ان لما جه حضرته الوفاء راى قصرا في الجنه فقال لمن هذا القصر قالوا له لك ملائكه يعني قال بأي شيء عملت؟ قالوا له بخطواتك إلى المسجد. قال لك قد كان المسجد قريبا فكيف الحال لو كان المسجد بعيدا ليته كان بعيدا. طيب دي التانية التالتة قال ليته كان كاملا. قال هو كان لما حضرت الوفاة رأى قصرا في الجنة. لمن هذا القصر؟ قالوا له لك. قال بأي شيء عملته؟ قالوا بنصف الرغيف الذي تصدقت به. كان عنده رغيف اعطى لمسكين او جائع نص الرغيف وخلى لنفسه النص. قال لقد كان الرغيف ناقصا فكيف لو كان كاملا ليته كان كاملا. يبقى هنا الرسول قال اسواغ الوضوء في السبرات، السبرات يعني المكاره. طيب وكثره الخطى الى الجماعات. الجماعات مش ان احنا يا سيادنا نروح المساجد ونترصص جنب بعض كده ما تزعلوش مني من الكلمه زي الطوب كده لا لا لا معذره يعني. لا الجماعة مش معناها ان احنا نروح نترصص ونقف نصلي ونمشي لا الجماعة ان تعيش في المسجد روح الجماعة يعني ايه روح الجماعة لو واحد مش موجود اسأل عليه والرسول قال ان للمساجد اوتادا جلساؤهم الملائكة ان غابوا افتقدوهم يعني دوروا عليهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في شدة اعانوه جليس المسجد على ثلاث خصال رحمه منتظره او علم ينتفع به او صديق مستفاد يبقى انت بتسلم على اخوك اللي جنبك على يمينك على شمالك تعرف حاله تعرف احواله وتعرف فلان فين مش باين ده مريض يبقى نزوره فلان مش باين والله ده مات يبقى نشيعه او ندعو له فلان فين ده والله في ضائقه يبقى نساعده او ندعي له ان ربنا يكشف عنه الضائقه هي دي الجماعه مش ان انا اروح اصلي كاني بصلي لوحدي وارجع ولا لي دعوه باي حد هو دي جماعه دي جماعه ايه دي أين روح الجماعة عند أمة الإسلام اليوم الأمة اللي الرسول قال فيها مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كل فرد هو عضو في هذه الجماعة المؤمنة أو الأمة المؤمنة يبقى إسباغ الوضوء في السبرات كثرة الخطى إلى الجماعات ها انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني إيه أنا صليت فرد بس قلب متعلق باللي بعديه عندي امل ان ايه اعيش لل... ليه ليه ليه أعيش اللي بعديه هو انا بس يعني واخدي السكة اياسة كده للمسجد رايح جاي لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر يبقى انا انتظار الصلاة بعد الصلاة ليه؟ لعلي بين صلاة وصلاة فعلت معصية فأمتيج الصلاة اللي بعديها فتمحو زي ما قلنا إن الحسنات يذهبن السيئات يبقى عرفنا ثلاث مهلكات ثلاث منجيات ثلاث كفارات فاضل معنا الثلاثة اللي بعد كده أعلى حاجة ثلاث درجات نلتقي معهم في اللقاء القادم إن شاء الله أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته